Доброго дня! Розпочинаємо наш захід від Українського інституту національної пам'яті і інформаційного центру Музею Майдану. Наша інституція проводить з 2022 року цікавий проект, який ми назвали «Історія для всіх». Ми стараємося охопити різні сучасно сформовані верстви населення, які поставили у незвичайну ситуацію. Це е, люди, які внутрішньо переміщені, змушені змінити своє місце пробування. Військовослужбовці, яким потрібні цікаві докази, яким потрібні натхнення для того, щоб вони боролися. А також люди, які зараз проживають за кордоном і є амбасадорами нашої думки, наших поглядів, нашої місії, можна сказати, за кордоном. І доносять історичну правду всупереч, того, що формує зараз образ Росія. Сьогодні наш Захід присвячений до 105-5-річчя міжнародного визнання Української Народної Республіки і ближня дата до цього також День Героїв Крут. Ці дати дивним чином поєднані, хоча одна була на військовому полі, інша на дипломатичному полі. Це були дві великі. Битви, які дали можливість українській державі сформуватися і тоді, і тепер. Цю історію потрібно знати, і тому ми більш детальніше звертаємося на сьогоднішню лекцію «Від Крутянського поля до Барестейського тріумфу. 105 років міжнародного визнання Української Народної Республіки». І е, маємо сьогодні двох чудових гостей. Це Ростислав Мартинюк, який є голова Наглядової ради Благодійного фонду Героїка, який відновлюють, досліджують е, поховання е, вояків е, УНР, і яким, істориком, який є е, телеведучим, е, багато відео цікавих відзняття, а також Олександр Кочурук, який заві... є завідувачим відділом Національного музею історії України, також колишній керівник музею Української революції, яка знаходилася в будинку вчених або колишньому приміщенні Української центральної, де засідала Центральна Рада. Тому будемо вважати, будемо добиватися, щоб це приміщення було відновлене і знову стало таким музейною опорою, де можна буде зустрічатися, проводити багато історичних диспутів. Тому, будь ласка, до слова, Ростислави. Дякую. Щось натискати чого натисне? Доброго дня. Дуже дякую, що ви сьогодні завітали до будинку профспілок знаменитого, де облаштований музей майдану. Я хотів би подякувати Тані Бойко за організацію Інституту національної пам'яті за увагу до цих дат пам'ятних і також і в інформаційному центру майдану. Ну, ага. Ну, це таке може бути. Це зараз нікого не дивує трошечки. І я, надзвичайно, ще хотів би наголосити на тому, що сьогодні разом зі мною буде працювати у цій студії майданній Олександр Кучерук, мій товариш, дякую, що ви відгукнулися. На щастя, ми живемо на одному районі, на Позняках, ми змогли об'єднатися і прибути ніби вчасно. Земляки. Земляки. Отже, я ще раз хочу повторити тему, перенаголосити. Від Крутянського поля до Берестейського тріумфу, 105 років міжнародного визнання Української Народної Республіки. Я, очевидно, зосереджусь коротко, так, штрихом буквально на подіях навколо Крут, Крутянської епопеї. Хоча, знаєте, зустрів недавно, що в 20-х роках писали «Крутської битви», а не Крутянської. Ну, хай буде Крутянська. От. І навіть наголосити на тому, що було до і що було після Крутянської битви, оскільки це і сформувало контекст міжнародний і внутрішньополітичний і всю драму, яка розгорталася у 2018 році, вона справді ніби таким стрижним є Крутянська битва. І багато смислів навколо цього утворилося в українській історії за 105 років. Отже, чому я хотів би сказати, що було до Крутянської власне, битви, яка відбулася 29 січня, ми будемо її відзначати на державному рівні, відзначаємо, здається, від указу Віктора Ющенка до того, Єдине, що Михайло Ковальчук, історик, довів документально, що це було 30-го числа, але святкуємо і 29-го. Але я тут одразу скажу, що вчора була публікація Ярослава Тинченка в журналі «Тиждень», і він наполягає, що все-таки 29-го, але дискусія вітається. Я, до речі, якщо буде цікаво, міг би розповісти, які новинки за останній рік на науковому полі, не тільки, от, які стосуються Крутянської битви і е, можна було б це теж обговорити. Отже, коротко штрихом, що було, передувало власне Крутянській битві 29-30 е, січня Насамперед, це звичайно конфлікт між двома новоутвореними державами, або скажімо, там державою і режимом большовицьким. Конфлікт між Українською Народною Республікою фактично був автоматично викликаний оголошенням большовицького перевороту в Петербурзі. І буквально за місяць після цього перевороту, трошки більше, 18 грудня, особисто Владимир Іліч ленін який тепер з останніми даними цю Україну і сотворив, от оголосив їй війну. Ну, сотворив і війну одразу... Деміург. <ріст> е, ну, але жарти жартами, саме 18-го числа було офіційно виголошено війну Українській Народній Республіці, і, відповідно, невдовзі почалися військові дії. І, до речі, коли трошечки пізніше був сформований маріонетковий уряд, так званий УССР, то він теж оголосив війну Україні, УССР оголосила війну Україні в Українській Народній Республіці, це було, здається, 4 січня. І, в принципі, від оголошення до безпосередньо бойових дій часу спливло небагато, і тут знов таки повертаючись, як відругував Київ на оголошення війни, наскільки я знаю, пане Олександре відругували вичікуючи і, ніби думаючи, що це все жарти. Не вірили просто, зокрема, Володимир Вониченко і інші члени уряду, вони думали, що все якось само собою розсмокчеться, і навіть така людина пізніше, яка стала фактично началью української держави, як Симен Петлюра, який закликав проводити мобілізацію, організувати оборону ключових залізничних вузлів, то його вважали таким собі екстремістом, і навіть усунули з військового секретаріату, і на його місце поставили такого собі ліберала і колишнього адвоката із лубнів Порша, такий персонаж. Давайте. Що чому не вірили? Тому що при в Росії в той при владі хто був? Соціал-демократи. А в Києві хто був при владі? Ті ж самі соціал-демократи. Виходило, що однопартійці між собою не повинні. От, а виявилося, що формула цього Винниченка, що російська демократія і соціал-демократія закінчується там, де починається українське питання, і це стало фактом. Власне, так. І тут, знаєте, хотілося б особливо звернути увагу на те, що, не знаю, як пан Олександр відгукує на таку тезу, що, незважаючи на поведінку уряду, в екстремальній ситуації оголошення війни і розгортання агресії проти Української Народної Республіки зі Сходу, фактично, по тих самих абсолютно шляхах, по яких пішли, значить, москалі і в 2022 році, чи 100 років по тому, були організовані загонами вільного козацтва, різними ініціативами, військовими, реальна оборона досить таки ефективна всіх ключових залізничних вузлів. Була розгорта... теротероборона того часу. Тероборона того часу абсолютно правда. І в що стосується єдиний, сказати б так, сухий програш, мабуть, українських оборонців в цій війні, вже якось почалася в січні, це, мабуть, була втрата Конотопа, бо роззброїли тероборону Конотопа, яка була зосереджена на залізничному вокзалі. І, але та частина війська, яка була в Конотопі, вона оперативно перейшла, присунулася до Бахмача, ще одне велике залізничної, залізничного вузла. І саме це, саме місто Бахмач ми намагаємося останні 5 років активно на цьому наголошувати було місцем, де розгорнулися найбільше бої в цій січневій кампанії, які передували власне відомому бою, битві під Крутами. Тому я хотів би зупинитися коротко на саме бахмачській частині цього, цієї війни. Ну і нагадати насправді, що наступ москалів розгортався по двох напрямках. Там ми бачимо зараз на картинці такі стрілки або одну стрілку на Бахмач, але інша була був наступ з боку Харкова на, на Ромодан, на Гребінку, і, відповідно, там наступала група е якраз знаменитого цього Муравйова, особливо знаменитого. І, до речі, оборонці Бахмача, які розгорнули бої 27-го числа з наступаючими силами е Руднєва зі Сходу, з Конотопу, вони якраз і примусили відтягнути е від Ромодану е сили е е Муравйова, який змушений був з півдня йти на допомогу наступаючій наступаючим групі Східній. Крім того, з півночі, між іншим, в той час з Гомеля, Гомель формально тоді народив, але жовтох Української Народної Республіки, також був наступ окремої групи до тисячі багнетів, так звана група Берзінча. От така сумна теж латвійська участь, латвійських червоних побольшевичених по частин. Зараз про це абсолютно не згадується. Знаєте, в Бахмачі, забігаючи наперед, дуже цікава така розгорнулася 5 років тому боротьба навіть символів, пам'ятників або знаків нам вдалося на сторіччя на Бахмачському залізничному вузлі, на центральному, встановити дошку на честь якраз боїв 25-27 числа на честь оборонців Бахмача. От. І що ви думаєте, буквально через кілька місяців раптом намалювалися чехи, чеське посольство, і дуже активно, прям фанатично вгризлося в те, що, а давайте от на іншому залізничному вузлі, Київ-Бахмач-Київський, повісимо дошку чехам, які там загинули. Ну, умовно кажучи, тоді ми вже не розуміли, ну, не контролювали цю ситуацію, але е, було дивно, що чехи якраз буквально через три місяці вчинили збройний опір українським військам, які наступали і визволяли Бахмач після Бористейської угоди. І бачите, і так якось так вшанували українців, а тут буквально через кілька місяців і чехи собі повісили дошку. І ну, це говорить про те, що я, чому я забіг, забігаючи наперед. Навколо всієї цієї війни цих обставин, далі, сто років по тому, ведеться боротьба за символи, боротьба за смисли, за інтерпретації, за перенаголошення моментів, які, які існували тоді під час українсько-російської війни 18-го року. І після Бахмача, після дво, трьох трьоденних боїв, коли були нанесені дуже серйозні втрати наступаючим силам більшовицької Московії, організовано Полки мені Дорошенка, вільне козацтво, перша значить, школа першої іменська школа імені Хмельницької, їх було дві, так, здається, цих іменських шкіл, вони якраз організовано відступили, як казали раніше, на завчасно підготовлені позиції на станції Крути, де зайняли, власне, знамениту оборону, і яка згодом переросла в битву. І, треба сказати, що якраз в Крутянській Крутській битві не, брали участь всі ті ж, або практично ті ж самі а, діячі, що воювали в Бахмачі, тобто і вільне козацтво, і полк Дорошенка, і не, не, не, курсанти юнацької школи Мені Хмельницького, які потім всі зна були знані як учасник, учасники Крутянського бою. Ну, а відповідно, звичайно, саме на станцію Крути 28-го, напередодні 29-го числа, якраз прибули Прибула знаменита студентська Група Сотня от, Яка і стала, ну, умовно кажучи Грунтом для отої легенди Яка була створена навколо Крутської Крутянської битви І відповідно Можна сказати, що от в такий спосіб розвивалася. тобто це була повноцінна війна Вона була виголошена І зрештою була прийнята І війну, до речі, здається Такой і не оголосила До Берестейської угоди. Чому це було важливо і які це мало наслідки? Оскільки, в принципі, було розраховано, паралельно йшли серйозні процеси. Українська дипломатія проводила переговори тоді з групою країн Антанти і групою центральних країн ворожих в Першій світовій війні. І дипломатія українська досить таки була налаштована конструктивно і дивилася, де, де пропозиції будуть вигідніші для України. Франція і Великобританія, тоді, умовно кажучи, прогавили Україну, і Україна, ведучи паралельно переговори з Австро-Угорщиною, Болгарією, Туреччиною і Німеччиною, поїхала в Берестя на укладення мирної, мирного договору. Як мені перенаголошував, поки ми їхали в центр міста, пан Олександр, щоб ми це наголосили, це була перша мирова угода. Перший мир світової війни. Та, тобто, фактично, та знаменита світова війна, сторіччя закінчення якої, до речі, так широко відмічали в Європі і в Великобританії, якраз її закінчення було пов'язано з новопроголошеною українською державою, яка тут виступила миротворцем, як би там не було. І якраз нагадую про те, що каскад цих боїв, конотоп, Бахмач ніж о, о, крути і в ніжені фактично боїв не було, але були якісь позиційні о, перестрілки. Все одно затримка цих військ вона дала змогу українській делегації о, від імені київського уряду, а не уряду, який емігрував або змушений був воюватися на прави на правий берег Дніпра чи в глиб. України виголосити е, е, в, в, в мир Берестейський укласти угоду про визнання України як держави суверенної і ми про це, знаєте, парадокс тому, що е, важко уявити, що Польща сучасна наш зараз найбільший союзник е, честь і хвала, але е, вона з'явилася за підсумками Першої світової війни пізніше ми Вже через рік так, да, майже через рік. І вже я вже не кажу про Латвію, Литву, Естонію. Єдина, хто змогла встрибнути, так сказати, в, в такий потяг історичний раніше за нас, це... За... Перед Україною, Фінляндія. Фінляндія. От, але Фінляндія не поїхала на переговори до Брестя, хоча й запрошували, вирішила сепаратно домовлятися. Вони були там ідеї поставити якогось принца, кронпринца на... Так, там окремо висі переговори з Фінляндією, з Румунією. І ще з кимось третій Україні так. Тобто це абсолютно було справді е, е, світового масштабу е, подія е, В контексті якої, е, ну, або скажімо так, е, е, обставини якої вирішувалися справді на полі бою Саме на оцій залізниці, е, на цьому залізничному шляху або двох залізничних шляхах е, Конотоп, Київ і Ромодан Київ і саме Крутянська битва вона стала ну скажімо тим поштовхом до е вирішення питання української державності на найвищому рівні. От. Це так коротко, якщо будуть питання, ми готові спілкуватися, відповідати на запитання. Оскільки у нас не так багато часу, а тема проголошена досить таки широкою, то я хотів би передати слово Олександру Колчоруку, який фахово займався якраз Брестейською угодою 18-го року. І кілька слів тоді так теж. Було. Ще, ще пару копів. Чому ще станції? Справа в тому, що на той час залізниця була єдиний вид транспорту, який функціонував. Доріг не було, як таких в нашому розумінні. Асфальту не було. От хто контролював залізницю, той контролю фактично міг контролювати і війну. І от всі такі основні битви якраз пов'язані з ну, хоча б в ті ж самі крути. Ну і ще буквально одне два слова що коли почалася наступ російських військ, розвідка українська працювала, і було зрозуміло, що росіяни підуть спочатку на Полтаву, Харків-Полтаву звідти, от, а коли українці туди війська досить помітну кількість направили, вони змінили свій план. І от чому ж, власне, і в крутах потрапили хлопці цю сотні студентської сотні в ці, ці бої, тому що це не був визначальним напрямком оборони. А та сама сотня, це, знаєте, це той ентузіазм, який палав у тих дітях, у тих підлітках, які там, коли організовувався, то збори прийняли, в університеті це відбувалося, в університеті збори прийняли таке рішення, хто не запишеться в корінь, повна обструкція, ніхто з ним не розмовляє і, і, і, і, і немає ніяких справ. Тобто це було такий максималізм своєрідний, національний. Ну і бачите, так воно героїчно і закінчилося. Але до березня. Станція, станція крута тоді, поки вона станція крута. Ще кілька слів. Хотів би додати, що зараз сучасні воєнні історики вони говорять про те, що крути не є ну програною битвою. Це була позиційна битва, і організовано українські війська відступили на нові позиції в Ніжені далі е, е, до Києва. В Києві до речі, було паралельно е, Шабашлаштували більшовики на арсеналі, які намагалися на, на перед тим як приходять війська зі сходу, вже е, захопити владу в місті. От. Ну, в принципі, класика диверсійної роботи. І в даному випадку зараз, от, виходять вже, ну, стараються вийти за межу цього наративу про про трагічність, про фатальність, про таку собі, знаєте, українську версію Орльонт-Львівських і що це класична рейкова війна, як ви правильно наголосили, це вони всі, війна велася вздовж залізниць. Війна з українського боку була все-таки підготовлена силами цих тероборонівських умов на різних формацій. От, я дякую вам за увагу, що, виявляється, на, на півдні все-таки були е, краще організовані, вони швидко е, змушені були поміняти е, так. Але в цілому Крутянська битва – це класична оборонна битва, яка не була програна, а вона була дана І ми відступили на нові позиції, умовно так само, як і Сєвєродонецьке, і Лисичанське – це непрограні битви А ми відступили на нові позиції для того, щоб війна тривала далі Тим більше, забігаючи знову наперед Через скільки часу ми повернули крути назад? От туди же, де, звідки ми пішли 29-30 січня? Так і скажіть. Ну, вже ж березні. <рес> <рес> тобто, буквально через кілька місяців. А якщо рахувати, що от, здається, тоді ж відбулася календарна реформа, <рес> коли перше число перше лютого рахувалося 13-м? 16-й -е літо стало першим березнем. О, тобто, е, уявіть собі, що в 18-му році не було з 16-го по за два, на, в два тижні ніхто не народився, не помер, нічого не сталося <рес> Нічого не сталося, тому що Україна перейшла на європейський час І відповідно, значить, не два місяці навіть крути були в, під окупацією А всього там півтора місяці, правда, і пройшли українські війська Тобто все було добре, ну, мається на увазі, що було, було б добре, якби е, взагалі е, москеляне пустити нашу територію Але з огляду на оцінку тих подій, вона з точки зору воєнної абсолютно достойно була витримана ви тут за, ці, за календарну е, історію, ну, якраз пов'язана з Берестецьким мерзуром. Там підписали 9 лютого за новим стилем. Потім ця делегація повернеться в Київ в минуле на два тижні і доповідає, що ми прийняли. Ну, такі, січні, бо, да? та, бо тоді ж трошки пізніше Українська народна республіка перейшла на новий календар. Але такий парадокс. В цьому. Ну що треба сказати, чому взагалі виникла участь і необхідність української делегації на цих переговорах? І чому Брест? Брест там була просто штаб Брестя. Та Берест, там був штаб фронту і тому там всі ці фортеці, яка ну, можна було спокійно сидіти. І е, німці спочатку пробували розмовляти з росіянами. кажуть, ну от. Всі втомилися, давайте будемо якось зупиняти, а ті почали крутити, як вони завжди крутять, і це довго тягнулося. Врешті рішні кажуть, ці... так, це не має тих росіян, давайте ми з українцями, з ними легше буде. <кій> І так воно і сталося, що українці е, пішли на зустріч. Тоді Центральна Рада е, обговорила це питання, була створена перша делегація, от вона якраз, ой, вони там, ви бачите, е, перша делегація на чолі із Голубовичем, оце сидить такий з гусами, е, другий, з, з... Зліва, да, другий зліва, да, е, Прем'єр-міністр поїхав туди, і там обговорили основні тези, як і що має бути. Гортайте далі. Картинки колі не чує мені, оці банани. До речі, це Любінські знівадати? Так? так? це а, один, так. Так. Так. О. і після цього була сформована друга делегація. От вона, ми якраз її тут, якраз і бачимо. Значить там Любинський, Севрюк і цей Левицький Левицький. Це основні були діячі. Які. А цікаво, що в цю делегацію напросилися литовці. Литовці ну, були поза цим самим, поза, поза процесом, да. і е, на процесі, і одного з литовців взяли туди в склад технічним ніби співробітником, і він щоб, ну, ж, таку шпигунську якусь функцію там виконував. Ідемо далі. Так, ну і по дорозі, коли їхали, прямо ж не можна було їхати через там Мозери кудись, через цю е, частину фронту, їхали через Львів. Це якраз українська делегація у Львові зустрічалася з місцевими українцями. Е, якраз це ж е, ну от вони так зійшлися собі, переговорили. І е, е, західні українці також ставили свої проблеми, свої вимоги до цього Берестерського мирного договору. І, зокрема Грушевський Дуже наполягав, щоб, коли це буде підписуватися, щоб там обов'язково, Холщина війшла в кордони Української Народної Республіки. Далі, ну, цей вокзал, вокзал у Бересті, от тут вони сюди, приїхали, от зустріли їх на таких автомобілях і завезли саму фортецю далі. Це та сама фортеця, яку роздували комуністи потім? Це вокзал, ага. от це фортеця. І от, значить, наша делегація приїхала, її зустрічають, ручкаються, цілуються. От далі. От у цьому там цілий комплекс таких різних будинків були саме в цьому будиночку, такому дерев'яному, і відбувалися переговори, оці основні, основні переговори, між нашою і делегацією, і представництвом чотирьох держав. Ну, а тут позаду ви бачите це к по нашому цеку по нашому в северській часі називався будинок офіцерів, це офіцерське казино. То, саме в офіцерському цьому казино була підписано цей Берестейський мирний договір. Голова нашої делегації, Любинський, так, вони були досить молоді. Ви знаєте, зараз далі побачимо Кюльман, це наступний Чернін, і, давайте, Родославов, болгарин, і О'Ятурок, не козак, із Ігбет Паша, зараз я вже забув, як його правильно звідти. Це голова делегації. Це голови делегації, так. І що потім, вже коли закінчиться, Чернінка сказав, оці хлопці нас, так сказати, обіграли. Ми дійсно були значно молодші. Поїхали далі. Не, не, не одягайте. Це якраз зал оцій е, е, Переговор, переговорний зал, от наші сидять справа, от тут видно якраз... Справа, це з того боку? Ні-ні-ні, там, от, от, от, от наші сидять, от там видно цього е, Левицького з вусами, а з цього боку сидять от і всі чотири країни, які з якоюсь, незрозуміло звідки, країни звідки взялася, змушені вести переговори і серйозно їх сприймати. Поїхали. Ну і врешті-решті де саме підписання мирного договору. Наші чотирьох ці основні голови, не голови, керівники делегації підписують, пішли далі. Ну і чим це закінчується? Закінчується, прибили печатку. От вони сургучну печатку прибили і, бачите, вже готові до фуршету. Так, ну і коли от якраз у цього подивився в руці ця українська печатка. Він її ми побачив, що там буде коротенький фільм, як він в неї теж вміє працювати. А то за нього виглядає майор, майор-майор Собоєк. він весь час намагався потрапити в кадри, та ж такого вилазив звідти. Це єрмак ти перешкод? Це це німець, це німець, це німецький єрмак далі. Так, да. ну і оце офіційний документ в німецькому зводі законів, от, от мирний, мирний договір опублікований, він довше є, тут тільки дві сторінки взяв, давайте далі, от, от і підписи з обох сторін, їхні і, їхні і наші, поїхали. Ну і тут пішла по всьому світу новина, телеграфи стрикатять, передають, що е, мирний договір підписаний. Особливіше цього мирного договору, от в німецько-австрійському середовищі, там у них цей договір що отримав назву Хлібний мир. Правда в тому, що там у них була катастрофа, істи не було що. І австрійський імператор присилає телеграму і каже: негайно підписуйте договір, іначе катастрофа держави і династії. І змушені буде з цими хлопаками підписувати. Тут я цього не показую Але був такий німецький скульптор Гьотц Він був, про нього казали Що він сьогодні в газеті Завтра в медалі він, був. І він, значить, випустив Зокрема медаль «Хліб, «Мир з Україною» Там було намалювано таке велике дерево Під деревом Маче з землі От, І через І на дереві, як придивитися Бункер ростуть і через все це написано «брод», «Брод», а навколо написано «Мир з Україною». Ну, от всі вже знають, що почав, почався мирний період, далі в кіосках газети продають всі, читають. Бо це, знаєте, це, от, ми всі можемо уявити, як… Це пізніше трошки, трошки пізніше, коли ми переможемо Росію і будемо підписувати якийсь мирний договір чи якийсь акт ак, ак, ак капітуляції. От, і це буде колосальна подія. От і тоді це була надзвичайна подія далі. Ну, і одна із тогочасних газетної ну, ілюстрація Руншау, яка була присвячена фактично цим бристецьким мир, мирним переговорам. Підписання договору. І? Так. Да. І, але ж договір підписати це ще не все, його треба ратифікувати, тобто, щоб парламенти чи інші законно визначені для цього структури в цих країнах підписали. Ну, у нас так сталося цікаво, що підписували за республіки, а ратифікували вже за гетьманату Павла тут якраз його підпис на одному із цих документів. Цікаво, що печатка вона має свою особливість, що фактично взяли стару печатку Української Народної Республіки та здерли там слово Народна Республіка написали Держава. Ну, такі, такі були обставини, не встигли. Ну, і кого цікавить, от вийшла потім через 10 років оця книга «Берестейський мир», де зібрані... Спогади, свідчення багатьох учасників і німців, і, і, і австрійців, і наших, і так далі. Про те, як це відбувалося, і вона ну це люди писали ті, які це пережили. Вона дуже цікава, і хто кому це треба, зможе почитати, вона є в інтернеті. Ну з картинками ми закінчили. А знаєте, не були б німці, вони були такі ну правильні, педанти і так далі. Вони все це діло, що і фільмували Їх був спеціальний відділ при е, військовому міністерстві Все, що було пояснено, згіднося, це знімалося І ми зараз якраз подивимося невеличкий фільм Який оригінальний фільм, який нам вдалося знайти е, в німецькому е, архіві Бунди, Та. Дайте, зараз. Та, може Дайте, Та, ваше. Насправді, е, е, це справді унікальна е, стрічка Вона невеличка, порівняно чорно-біла без звуку і ми коли говорили з організаторами, чи можна було б зараз продемонструвати, це насправді унікальні кадри, то ми тільки взяли обіцянку коментувати, щоб ми не сиділи. Ну, якби в мене був грибінець, я б заграв на грибінці, але немає, я буду словами. Ну, так, фільм? От, фільм, значить, перший мир світової війни, тут трошки, тому що нам би це зараз, там хтось би говорив, і ми б все це слухали, а їм треба було, щоб люди читали, то інколи довше бувають... Коментуйте 9 люта 2018 року Прибуття делегації до українців Ну, хоча там це так написано, але весь довшенький буде план такий От вони стоять і нервують, а прийти де вони, коли ж вони прийдуть і от, ходять і там. Куриці і... придуть. Так, та, вони ж чекають. Знаєте, всі зійшлися, всі ці генерали, всі ці міністри і так далі. А, а і чекають, а наші пауза тримається. Теж своєрідний е хід такий був. Ну і треба ви помітити, звернути увагу, що курили страшенно. Там ну, такий дим стояв над цим самим. Тоді, тоді це було нормально. От. Де ж то Любінський та от всі чекають, куди, коли вони прийдуть. От, знаєте, оце такий, кажуть, довгий план, він показує цей настрій. От, то, то, то, то, то, то, то, то. По Радославову з бородою, так? Так, да, Радославову з такий. Зараз просто потім буде так, коли будуть підписувати угоду, е, то кожна делегація буде окрема, вона буде так би мовити, висвітлена і підписана, хто їх, хто. Турків не видно, щось в є, є. А ну, вони, вони повністю будуть європейці тоді. Але це, по-моєму, якраз на Ердогана, похоже, ні? Ну, я, я Ердогана не бачу. <зас> оце Турк, це якийсь паша. А взагалі непогана компанія, щоб о, через 105 років підписати капітуляцію Рашки ще раз. Да? Німці, Австрія. Болгарія, правда, не знає трошечки зараз в іншому настрої, але Туреччина. Благодаря тихо, але роблять потрібну роботу. Як з'ясувалося. Ну, зараз, коли е, кіно роблять е, кліпове... І, і оце, е, що таке договір? Це така, от, е, от такого формату аркуші. Вони в п'ять колонок, усіма 5 обмогами. От, і е, прошита такою ниткою, е, коли всі підпишуть, потім там ще його запечатують. І це ж треба було підписати 5 примірників, е, тому що для кожного, е, для кожного учасника от вони її передають. Ну там таке цікаво що, е, е, це, Кульман, да? е, цікаво, що там лежали ручки вже з стальними перами і гусячі. І от... Я так дивився, що хто постарше то ти брали гусичі, ну звичні А хто вже, так сить, умовно Комп'ютер навіть освоїв то брали вже залізні ручки так, А наші ручки брали? Наші ручки, так <риклад> <риклад> Ну тут немає ні поляків, ні білорусів Ні литовців <риклад> Це так ми розіграли цей Барестейський мир Між п'ятьма, так? Так, <риклад> Подовження. знаєте, про формат. Це тоді, коли були паризькі мирні переговори, там теж був дуже вузький формат. Там були країни-переможці і Німеччина. Туди не пустили ні українців, ні поляків, ні, ні грузинів, нікого. Це вже в 19-му році так. А це хто Кюльмен? Значить, підписує німецька делегація, от от якраз. От, а той православний, то то болгарин, Гоффман, а у Гоффмана, то побачите, м'я така прямо як цей, як бронежилет. Це, це німецький час. Та німецький, а? Зірка, як, як, як... О, бачите, він Гузич імпером підписує, Оце там. Ну, сам Берестейський мир фактично про... існував, продіяв і закінчився в 18-му ж році. Коли, Скільки коли, коли е, Німеччина і німецькі розвалилися всі, всі імперії, австрійська, німецька фактично, і за тим і турецька імперія, і е, нові держави, які були утворені, вони вже починали свою нову історію, і ці всі Важливість саме була в тому моменті, що Україна як Українська Народна Республіка, яка стала учасником цього величезного і важливого історичного процесу як країна, не як народ, а саме як країна. І тому, коли закінчилося це діло, нас відносили до країн, які програли. От, якби ми не підписали, нас би не визнали ні ці чотири країни, ні всі ці, ні всі ці інші. Тобто Україна б не легалізувалася б в тогочасному геополітичному просторі. Це, це значно більше має значення, ніж те, що війна була програна. І це нам дозволило, дозволило впізніше весь час опиратися на е, ті здобутки Болгарії зараз. Піш. До речі, на сторіччя Бористейської угоди, я був тоді mm -hmm. у Болгарії і думав, що ж вони дадуть, який репортаж про цю подію, про Бористейську угоду між Україною і Болгарією, ну тоді якраз був це такий період темний, коли Болгарія орієнтувалася на Москву і е, намагалася ігнорувати взагалі всю цю інформацію про Борестейський мир, хоча саме в 18-му році Болгарія прийняла персональну капітуляцію Росії у Першій світовій війні. І це, звичайно, в Болгарія вступила в Першу світову війну досить пізно, у 1916 році е, е, російські війська активно воювали е, проти Болгарії з території Румунії, Бомбардували Варну, бомбардували Бургас, і є ціла епопея про війну болгар з росіянами. І сучасні наші союзники, і турки. От ви що скажете, що турки нічого Ні, турківщині? От не от, от якраз от турки перед вами подиться, як виглядають, той генерал їхній, і зараз е, із зет паша буде е, прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр того часу буде підписувати. ці це і курять, я б їх повбивав. Ось вони пишуть І саме в такій послідовності Спочатку німці, австрійці, болгари, потім турки Це не по алфавіту, до речі Так, а по цьому, за віровизнаннями Міністр закордонних справ Склади делегацій були різні Ну, в принципі, всі були представлені міністрами закордонних справ, крім України. Україна була представлена офіційною делегацією, тому що ні Любинські, ні їх, ніхто не були урядовцями, вони були членами Центральної Ради. Турати, скільки їх там писати треба. Ще хотів би наголосити, поки кадри одноманітні, то це ж виявляєте, що документи підписані на територію, а це власне, Україна, давайте подивимось. Наші, наші підписують. Ну. Та Ні, а воно, воно цікаво, ви знаєте, коли просто дитиця Так. А в чомусь в такому порядку вони дитиця? Це доди... ж наполягали, щоб був Микола на Ніколай Так, сказали. Микола Це ж німці робили, це не наші так, що Наші б і Ніколай написали Але німці досі в посольстві пишуть Київ, розумієте, коли англійці Київ О, Тому там, видно, на 18-му році вони були все краще справи, ніж зараз Недопрацьовано <п Ridge> ну, ми не пишемо ä, Парі, ми пишемо Париж, так що французи можуть до нас пристібатися, так що не треба так. А, о. І о, фінальна, фінальна фаза, Сургуч, розплавили і. Свічечка. Та -та. І там ж будуть печатки. Отак. Опц. Слухайте, а може це <піздякнет> звідси ця фраза? Ти свічку тримав? Тобто ти в курсі, що там в договорі, ні? На це? с фичками и бывает история. Вот высокие, высокие так. Так, ну і о, і тепер така э, сцена фотографування. От вони тут всі стали, і потім пізніше була ціла серія пошті, э, поштівок фотографічних, щось э, там я навіть використовував. І всі були на поштівках написано, що це, що це, хто це, зараз зараз той о, вач в ліс, в ліс той э, майор. А як, а як же без нього? Ну і чим закінчуються такі всі подібні історії? Фурше там. От вони. Ні, ну це, було, це було щось неймовірне, тому що ніхто не знав, що буде завтра, через місяць, через рік. Ну, 4 роки так. До речі, дуже цінні кадри, безперечно, але якби зараз би знімали наші люди, вони б по-іншому це знімали. Трошки, знаєте, такі фотокадри. Ну коротше, це не Довженко. От після Довженко вже ніхто так не знімав. Техніка була теж значно простіша. Там що стояла ця штука, він крутив. На жаль, наш примірник договору потім боялся, щоб він не зник, і він був від... його доправили до Австрії І десь в якомусь банку він лежав, ну в сейфі, там все, як це мало бути, ну і туди попала це, як вони, кінжал якийсь, чи щось таке В другу і... сіду він? Ні, першу, першу, ну так, ну якось, о, шампан, шампанське Заноште шампанське. Ну, так. <хи> ну а ще кілька таких серйозних зауваг. А потім таку вони ще поштівку зробили із підписами усіх сторін. Причому, бачите, з того боку аж 4 стопчики, а з нашого боку тільки один. Ну, наш було менше, але ми виграли. Ну, і в договорі дуже важливо було узгоджено кордони Української Народної Республіки, і тепер це предмет умовно кажучи, наших мук, тому що, по суті, теперішня Україна, по суті, межує сама з собою, да? якщо посилатися на Берестейській угоду, тому що з Заходу у нас відпала Холмщина, а з півночі, взагалі, це найбільше втрати на користь Білорусі, до речі. Берестя, Кобрин, Пінськ, Мозир, чи Мозир, Гомель. Це все були території хойніки, це були території Української Народної Республіки, міжнародно визнані і визнані, до речі, БНР, Білоруською Народною Республікою. Про кордони, влітку... Та, ну ця книжка, а це вже кінець, якщо про ці кордони, то в влітку 2018 року до Києва приїхала литовська делегація, невелика, але в сенсу в цих переговорів встановлені кордону між Українською Народною Республікою і Литвою. І там була визначена 100 кілометрів кордону, ви знаєте, зараз Литва, хто знає, де, а тоді між нами, між нами був кордон, і він був затверджений, ну, історії по-іншому розвивалися, але цей кордон був зрозумілий, що він є. Ну, це як буде майбутній українсько-казахський кордон, ні? Як ви думаєте? Знаєте, колись в севітський час був такий, один з найкоротших анекдотів, китайсько-фінський кордон. Ну, жарти жартами, але по Берестецькій угоді в складі України були і Холмщина, і південні території Білорусі, і Стародубщина, і Білгород. Чи це були все-таки території, які східні кордони були не визначені прямо? Східними кордонами тоді сам договір передбачав, і це потрапило в договір між чотирма країнами і Росією, що має бути створена спеціальна двостороння комісія, яка визначить кордони між Україною і Російською Федерацією на той час. Росіяни все обіцяли, все зробимо. Ленін сказав, потім сказав, це вони папірці, папірці, нічого не коштує, не варті. Треба ж зрозуміти, що е, сам цей договір, він потягнув за собою ще цілу низку додаткових е, документів значить, про економічну співпрацю, про військову співпрацю і так далі, наприклад, тоді була створена, е, я ж казав, що у цих не було, що о, тоді була ця створена комісія з товарообміну і було домовлено, що Україна постачає туди, як житниця Європи постачає туди продовольство, а німці надають е, ці м, технології, надають техніку. І було визначено ну, умовно, що один комбайн це дорівнює 10 мішків зерна. І почалися це вже їздити туди-сюди, привозити і так далі. А з другого боку, це конвенція про військове порозуміння, власне, коли Центральна Рада ж була вже не в змозі сама контролювати територію і так далі, тоді на підставі цієї конвенції звернулося до Німеччини і Австрогольщини, що раз ми друзі, давайте, допомагайте. І тоді був введений цей спеціальний контингент, який спільно українці і німці, австрійці... Так, трусинули більшовиками, що вони аж туди за Хучерем Михайловським досить швидко вилетіли. Ну і за в тому числі, бо, як ми вже говорили в, трошки кілька хвилин тому, через 7-6 тижнів українські, німецькі війська союзні опинилися і в Крутах, і в Бахмачі, і Конотопі. А в Бахмачі якраз в березні бої були не просто з більшовиками, а з більшовичними чехами. І якраз на честь цих дивних чехів, які були союзниками більшовиків, в... в Бахмачі нещодавно встановили дошку, от парадокс. Дякую. Ну, в цілому, в принципі, це безкінечна тема. Від Крутянського поля до Берестєвського тріумфу, 105 років міжнародного визнання Української Народної Республіки. Дякую пану Олександру за прекрасний фільм. От. І ми чекаємо від вас питання, вражень і готові відповідати. Ну, користуйтесь насправді шикарним моментом, коли Олександр Кучерук у нас є в доступі, бо людина зайнята, пише книжки, і, до речі, пише книжку зараз, книж не фотоархівом, а якраз про Бористейський мир, фотографії, які ви бачили перед тим, якраз ним зібрані. Так, да, частина звичайно. От я хотів би ще додати трошки, щоб не перейти в сумбур. Але ви згадували про литовців, да там про литовську делегацію, яка була формально включена до української, але ж і білоруська делегація була теж включена теж до складу українського народу. Дуже таким бакаром, що вони так би мовити були в складі української делегації, але представляли інтереси. Неофіційно, нелегально, значить свого народу чи країни ну, і якщо проговорити про політичну спадковість, про якусь таку глибоку візію тих народів держав, які ну то кажучи, розуміють свою історію. Литовця їхня феноменальна допомога, скажімо, там на одиницю литовця, там, мабуть, найбільше в світі допомога зараз для України, то вони розуміють роль України в встановлені Литовської держави ну, у Білорусі. Трошки не в, змісті, з литовцем, що така справа, у мене книжка така виходила українсько-литовські історії чи якось взаєми 20 століття, перші військові підрозділи литовської армії, фактично там три роти, були сформовані, дві з них були сформовані на території України. В Рівному і ще десь, я вже зараз це давно писав. І другий командир цього рівненського підрозділу, коли він опинился в Литві, він в одному із боїв загинув на це був вже прізвище литовське таке, на АА якесь там де. Коротше кажучи, це, він був перший старшина, перший офіцер литовської армії, який загинув за незалежність. І він у них став національним героєм, і в 20-30-х роках практично в кожному більшому населеному пункті був йому пам'ятник. Це була така ну, ос особистість, особистість, яку шанували. І згадували і так далі, але це починалося саме цей підрозділ починався на території України ну там багато, багато історій, наприклад, коли зачепили литовцю, то небережно це зробили коли у вересні 17-го року в Києві проходить з'їзд народів делегації де 13 народів народів розваленої російської імперії зібралися, що далі робити, от, от воно валиться і цікаво, що най... найрадикальнішими у цих серед цих делегатів саме були литовці, вони казали, а, от, от стало питання, яка мова міжнаціонального міжнаціонального спілкування, Значить, ну як як, ну рускій, о, литовці кажуть, ні в якому разі не повинна бути російська мова мовою міжнаціонального спілкування, це програш. От, наприклад, це так... Та і потім потім далі. Що вони коли як бу робити? Литовці категорично наполягали тільки незалежна литовська держава. Прибалти всі так, на це діл. Гірше було повольським народом. знаєте, вони там з Кимбашкири чи хто там я вже не б, татари були та от їм було складно. Ну ми розуміємо, що вони на, на, на тому величезному просторі досить мало місця займають, але це відбувалося в Києві. Знаєте, доля розвалу Росії обговорилася в Києві. Мені здається, що пора повторити такий з'їзд народів, який би... Можемо повторити? Ні? Це... А, запитання. до речі, в цьому контексті ще до вас запитання, поки готуються наші глядачі. Чи є якісь аналогії сучасності і 100 років тому, я не кажу прямі, але, очевидно, 105 років тому було якась спроба переоблаштування міжнародного світу, та, міжнародних якихось домовленостей. Вже, в принципі, назріває, назріває якесь питання, Україна виходить як своєрідний лідер або по крайней мере, країна, яка має сказати своє слово на міжнародних е, певних угодах, міжнародних бути законодавцем певних е, переоблаштування безпекового світу. От чи є певні аналогії, як зробити так, щоб наступні договори були е, більш е, довговічніші і що як повинно потрібно повестися? Ну так, звичайно, зараз в порядку денному стоїть питання дезінтеграції, фрагментації країни агресора Російської Федерації як утворення, якому вже зараз присвоєно непочесне ім'я терористичного, терористичного режиму. І, звичайно, що тут не можу обмежити стільки дипломатію, тільки визначенням назвати речі своїми нами, а про те, що Україна веде активну роботу по відтворенню держав які були раніше окуповані 100 років тому, як і Україна. Насамперед, це про згадані країни ідель Уралу. Це Татарстан, Башкортостан, Чувашія. «Удмуртія», «Ерзіньмастер» і «Мокшіньмастер». І була одна організація українська, яка здобула всесвітнє визнання і справді успіхи мала величезні. Це е, антибокшовицький блок народів. Це якраз українське ноу-хау, яке було впроваджено після Другої війни. І діячі АБН, Ярослав Стіцького і інші відомі фігури, вони якраз і наполягали на тому, що мир у Європі, мир стабільний і тривкий, і дотримання правил на планеті Земля, можливо, тільки після усунення такого політичного покруча, такого терористичного режиму, як е, Росія у всіх її виглядах. І для цього потрібно не спиратися на хороших рускіх, не шукати е, там співочого Макаревича от, і ще якихось персон, а спиратися на національні рухи, які були подавлені, країни, які були окуповані Російською Федерацією, від Кавказу, через Поволочі, через Фінугорські країни, які е, фактично покривають всю європейську, навіть, частину Російської Федерації, плюс азійська частина, вони мають бути рано чи пізно відновлені в своєму статусі. І приклад Бористейського миру – це реально заклик до цих народів відновлювати свою державну незалежність. Як ви правильно наголосили, приїхав ну, умовний молодняк. Та ми не можемо говорити про вікові такі речі, що вони в чомусь там були недосвідчені, але справді Любінський оглядає... І 30 років не було. А до речі... Нещодавно читав болгарську статтю, об'єднання Болгарії е, створили троє людей, яким було 23, 26 і 28 років. Цар Фердінанд, міністр оборони і е, начальник штабу армії. Тому, в принципі, тут молодість, знаєте, в момент війни, вона відносно має такого значення. Але справді, дякую вам за запитання, Тетяно, е, Російська Федерація має бути дезінтегрована, і сьогодні наші союзники е, це розуміють, йдуть переговори про це. І, до речі, Рамштайн? Рамштайн? Що таке Рамштайн? Ну да, це вже на могилі Російської Федерації. Рамштайн – це, в принципі, найбільша і перша база союзників після Другої війни, яка є символом перемоги союзників над нацизмом. Зараз нам треба добити більшовизм. І Рамштайн буде рано чи пізно і на території Російської Федерації, але вже як переможна точка. Те, що ви згадали, блок народів, для нього був свого рідний попередник у 20-х роках, коли був створений, створений такий прометеївський рух, де представництва, представництва, неофіційні представництва при лізі нації. Тоді це називалося «Друзі Ліги нації», тобто Українська Народна Республіка, як не існуюча, вона не могла бути членом Ліги нації, а от в клубі в цьому друзів. і от на, на, на базі цього якраз і далі розроблялося, що треба зробити, щоб Карфагент упав. Ще є запитання? Добре, гаразд, будемо на цьому завершувати, дякувати нашим гостям. Дуже цікава, візуально насичена відбулася лекція. Прошу всіх наших телеглядачів задавати запитання, якщо до цих пір, і будемо передресовувати їх нашим авторам, щоб вони відповідали. Все, дякую. Дякую вам, дякую. Дякую, вибачте, що без музики.